سماحة الشيخ هذه سائلة لها سؤال من شخصين، الشخص الأول تقول فيه عند قدوم العادة الشهرية يسبقها بعده تسبقها بعده أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل للصفرة وأحيانا مخلوطة ببعض الدم البسيط. وهي محتارة كما تقول لا تعرف حكمها هل تصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة مع العلم إذا بدأ الدم يجلس ستة أيام بعد هذه الإفرازات وإن عدت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبا خمسة عشر يوما هذا يسأل عنه كثير من النساء وجواب أن هذا قد يقع قبل العادة وقد يقع بعد العادة قد قبلها قد بعدها فاذا كان قبلها لا لم يتصل بها فليس في حيض اذا رأت الصفرة السخره والكثره الافرازات التي قبل العاده في يوم او يومين او ثلاثه او اربعه ثم تنقطع تزول ثم تاتي العاده هذه لا لا يعود عليها ولا تترك الصلاه فيها بل تصلي وتصوم وتحل زوجها وهكذا اذا كانت منفصله بعد العاده بعد الطهر تاتيها فرازات صخره وقدره بعد العاده هذه لا لا يعول عليها ولا يتفك اليها ولا تدع لها الصلاه والصوم ولا يمتنع منها زوجها ثبت في البخاري عن امه عطيه رضي الله عنها قالت كنا لا نعد قدره وصخره شيئا لدى ابو ذباب الطهر وهي زياده موضحه معنى أن الصحابيات كنا لا يعدون من الصفرة والقدرة بعد الطهور شيئا، وهذا يعم يعني الطهر قبل الحيض والذي بعد الحيض، أما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة، وما كان بعد الحيضة كله لا يعد، مع أنه صفرة وقدرة، وإن خلطها شيء يسير من دم لا عبرة بذلك، أما إن كانت متصلة تبدأ بالصفرة ثم يجي الدم متصلا هذه من الحي وهكذا بعده متصلة به هذه من الحي ولو قالها خمسة هذا من الحي